موقع امازون واحد من عمالقة التجارة الالكترونية اذا دخل لاي دولة سيعمل تغيير جذري في نمط الشراء لدى المستهلكين في الدولة ويوجد المقولة المشهورة if you can beat them join them اذا انت مبادر وتفكر دخول مجال تجاري جديد ومربح ابقى معي لأخر الفيديو لتتعرف على واحد من الإمكانيات التي يمكن ان تكون مناسبة لك هذه الإمكانية اسمها موقع امازون السبب الأول لذلك هو السهولة موقع امازون منصة بيع يتصفح بها ملايين المشترين المعنيين بشراء منتجات مختلفة تقريبا كل شيء يباع على موقع امازون من خلال بحث اسواق مهني يمكنك التعرف على منتجات تباع بكميات هائلة يوميا ويمكنك نسخ هذه المنتجات وبيعها على الموقع انت ايضا السبب الثاني هو النظام موقع امازون شديد التعامل مع التجار في الموقع لذلك غالبية التجار على موقع امازون هي تجار مهنية وتعرف العمل على الموقع بشكل كامل ولا يوجد مضاربات في الاسعار كما هو موجود في مواقع اخرى فاذا انت مبادر حقا ستتعلم المجال بطريقة صحيحة وستعمل على الموقع بطريقة صحيحة وبالتالي دخلك وأرباحك على الموقع ستكون مستقرة وثابتة دون أي تداخلات مع أشخاص غير مهنية التي لا تعرف معنى الربح أو العمل الصحيح السبب الثالث هو خدمات أمازون يوجد لموقع أمازون مخازن موجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو في الدولة التي ستسجل فيها وهذه المخازن ستعطينا الامكانية شحن منتجاتنا اليها تخزينها هناك والاهتمام في تغليف المنتج وشحنه باسرع وقت ممكن للمشترين هذه خدمة ممتازة لانها تعطينا الامكانية للتركيز على تسويق المنتج بطريقة افضل بالموقع والتفكير بمنتجات جديدة بدلا من التعامل مع تغليف المنتج وشحن المنتجات للمشترين السبب الرابع هو بناء علامة تجارية حصرية لك بسبب توفير خدمات التخزين والتغليف والشحن ظهرت طريقة البرايفت ليبل في مجال التجارة الالكترونية وبالاخص على موقع امازون هذه الطريقة عبارة عن تصميم وانتاج منتج حصري لك يمكنك انتاجه من الصين او من اي دولة اخرى وشحنها مباشرة لمخازن الامازون دون التعامل مع المنتج كثيرا فقط عليك التركيز على المنتج الذي تريد بيعه وتصميمه بطريقة صحيحة ومهنية وملائمة للمشترين على موقع امازون وباقي الأشياء الثانوية مثل شحن المنتجات والتغليف وطلبيات إرجاع امازون تهتم بها نيابة عنك السبب الخامس والأخير هو التوسع لمنصات أخرى بالمستقبل أمازون يعطيك الإمكانية لشحن منتجاتك المخزنة في مخازنه لأي عنوان تريده لذلك يمكنك بالمستقبل تعلم منصات أخرى مثل إي بي مارت أو سيرز إذا أنت تبيع في موقع أمازون أمريكا وبيع منتجاتك هناك واستعمال أمازون مخزن لمنتجاتك وشحن المنتجات من المخزن فلا شك أن موقع أمازون خيار بارز جدا لكل مبادر يريد دخول مجال التجارة الإلكترونية والمبادرة به فبعد أن تعرفنا على الأسباب سؤال لهذا الفيديو ما الذي يمنعك الاشتراك على موقع أمازون وبدء العمل به اكتب لي بالتعليقات إجابتك وسأحاول جاهدا مساعدتك أيضا لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية والضغط لايك على الفيديو سأراك في فيديو آخر